Dakle, opet se vraćamo na tem. bitno je da se vidi od tih 19 milijuna kuna koji je to projekt, za šta je utrošena svoj javna sredstva, koliko je toga otpalo na plaće i pogotovo ako se dogodi da gospodin koji vodi i gospodin Batarello izrazi želju Politički, za politički angažman, koliko je zapravo fiks stava otišlo u njegov politički marketing da on relevantno ovoga e, sudjeluje na istrinu. Dakle, bitna je e, analiza troškovnika, koliko je otišlo novaca i ako je to po istom modelu za, za udrugu Vigilare kao što je su sve ove ostale udruge, naravno onda smo absolutno protiv to.